هرحبي يم العروسة هرحبي والعبي على المنصة واطربي يا سمو الزين انتي يظبي افرحي والليلة من احلى الليال افرحي والليلة من احلى الليال اجعلوا جمر ميتها خلال ضيور. إخوانها وزوج صالحة ليجي بعاقتها متسامحة يشهدون بطيبها بدو حظ بدو حظ. اشهد اني لا محا حَسْنُ لله الكمان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>